هلاوان حبوب دار المكارم هال الوقفات ومحفل حسن هادي تجمل بمن جاله قدم الفعل يشهد لشمرها للردات على الخيل بوجيه المعادين خياله هل بحفل رجال النواميس وصل المجد مس لها و تعليتك الهدواء و بشتاته لامتن اكتسابه بمنزاله حسن هادئ ما بأفعاله رغمك لهم فلن انت به الملا و كرات لبخوان الثقيلة الحمل شاله دوياني يا لابا لساسا الكرم همار و أصغار دوياني لها الفاخر و وصغار و أصغار دوياني لها الفاخر و أصغار للطيب للجود و وفل وارسل لك البشت ورجاله، الاول حبوب دار المكان بهل الجسله، ومحفل حسن هادي تجمل بمنجاله، قديم الفعل يشهد لشمارها للرده، وعلى الخيل بوجه المعادي خيال وعلى الخيل بوجيه المعادي خيال ترى النيتي الوفي وترى الليتك الهجوه، وبشتى سلامتنا اكتسما بمنزاله فارت الهادي والمد مسمى <تصفيق> <بفعلة تصفيق> بافعاله لهم فل به الملا وكل راجل باخوان الثقيله الحمل شاله توياني على طول ساسه الكرم همه واصغر توياني لها الفخر والطهر واصغر توياني له الفخر اهل الطيبه والفزعه اهل الجود والبرود ويانا <تصفيق> ما